Слухати патріотичних пісень прийшли тернополяни Віталій та Тетяна Мельники. Жінка розповідає, допомагають забезпечувати продуктами військовослужбовців, збирають одяг для людей, які приїхали до Тернополя з регіонів, де тривають бойові дії. Долучається хто чи може не всі зброєю. Допомагають хтось допомагає волонтерством, хтось допомагає таким чином музикою. Кожен з нас цей непростий час переживає, а музика допомагає розслабитись, допомагає навпаки часом збадьоритися, допомагає піднести той патріотичний дух, допомагає один одному донести це, якось підтримати один одного навіть... Не навіть сіяти паніку, бути зосередженим, і ми віримо в наші збройні сили. От, і ми військово переможемо. Ірина Білоус прийшла на концерт 12-річним сином. Жінка розповідає, приїхали до Тернополя з Київщини. Будь-яка мистецька підтримка важлива. І танці, і музика, і пісні. Я думаю, це більше якби для того, щоб люди не здавалися, враховуючи останні події, трошки я пасія. От я гадаю, що це дуже важливо. Продовж години учасники оркестру Волі виконали більше десятка пісень та музичних композицій, розповів директор колективу Володимир Грицай. Коли в країну йде неволя, тоді звучить оркестра волі. Сьогодні ми зібралися тут коло нашого центрального палацу культури для того, щоб культурою підтримати весь наш український народ, тернополян і тих людей, які приїхали зі сходу, а особливо Наших захисників України і бійців територіальної оборони. Ми разом з вами, ми завжди будемо поряд там, де ви є. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.